حضرت ابو صلی اللہ و تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارت و تعالی شیخ کو پسند فرماتے ہیں شیخ آنے کو میت راہ تصاؤد اور جمائی آنے کو ناپسند فرماتے ہیں تو اگر کوئی شخص کسی شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو ہر وہ مسلمان جس نے الحمدللہ سنا ہو اس پر یہ ضروری ہے اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ الحمدللہ کہنے والے کا جواب دے یا ہم اللہ کہ کر اور جمائی کا جہاں تک تعلق ہے فی الما ہوا میں شیطان تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے فی رو مستق تو جس شخص کو جمائی آئے تو وہ جتنا ہو سکے اس کو روکے اور اگر کوئی شخص جمائی کہتے وقت منہ کھول کے ہاں کہ جیسے بعد لوگ ہاتھ کر کے جمائی لیتا ہے تو فرمایا کہ اس سے شیطان ہنستا ہے اور شیطان کو خوشی حاصل ہوتی ہے اس حدیث میں روی صلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو تقریباً ہر انسان کو کبھی طور پر اپنی زندگی میں پیش آتی ہے ایک چھینک آنا اور دوسرے جمعی آنا اور یہ فرمایا دوسری حدیث میں چھینک جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے اور رحمان کی طرف سے ہے بار تعلی کی رحمت کا ایک مظاہرہ ہے اور جمائی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے چنانچہ چھینک اللہ کو پسند ہے اور جمائی اللہ تمہارا کو تعالیٰ کو ناپسند ہے چھینک کی حدیث ہے جو حدیث سے ہمارے بتایا تو دو قسمیں ہیں ایک تو چھینک وہ ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے ہو جیسے نزلہ زکام وہ تو بیماری کا ایک حصہ ہے اور اس کے وہ آم نہیں ہے جو اس حدیث میں بیان کیے جا رہے ہیں ایک چیز وہ ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے نہیں آتی بلکہ کسی بیماری کے بغیر انسان کو بیٹھے بیٹھے چھینک آ جاتی ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ چیز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کی وجہ ایسا نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ چھینک جو کسی بیماری کے سبب سے نہ ہو نزلہ زکام وغیرہ کے سبب سے بلکہ ویسے ہی طبعی طور پر چھینک آ جائے تو اس سے انسان کی طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے کشتی آتی ہے اور یہ صحت کی علامت ہے یہ اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے ایک رحمت ہے جس کے ذریعے انسان کا جسم ایک طرح سے کھلتا ہے اس میں نشاط پیدا ہوتا ہے کام کرنے کی کا ڈھائی کشتی پیدا ہوتی ہے اس لیے وہ اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے اس کو قرار دیا گیا اور اللہ کہ وہ پسند ہے کہ جب وہ چھینک آئے گی جی تو مندر کے اندر اور زیادہ چستی آئے گی جی نشاط ہوگا صحت کی علامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی رحمت خا بلحال بیماری کے جو ہے تو اس کا نام جو دوسرا ہے وہ آگے آئے گا ان شاء اللہ مطالعہ اد کروں گا تو جب اس کے آداب میں اللہ رسول قریم نے اس کے آداب میں یہ بیان فرمایا کہ جب کسی شخص کو تم میں سے چھینک آئے تو اس کو کہنا چلیے الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ یہ شکر ہے اللہ کا الحمدللہ للہ کہنا چاہیے یہ سنت ہے جناب نبی کریم سلم صلی اللہ وسلم کی کہ ہر چیت پر الحمدللہ للہ کہا جائے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت صرف روی کریم وسلم کی نہیں ہے بلکہ پچھلے انبیاء کرام علیہ مسعد السلام کی بھی سنت انبیاء کرام علیہ مرساد کی سنت یہ رہی کہ جب کبھی ان کو چھینک آتی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور الحمدللہ کہتے یہ اس لیے کہ جیسے میں نے ابھی ارض کیا کہ چھینک بھی اللہ دلہ دلالح کی ایک نعمت ہے کہ اس کے ذریعے انسان کے جسم میں ایک تازگی پیدا ہوتی ہے ایک چستی اور نشاط پیدا ہوتا ہے اور بعد یہ نامطلوب اجزا کے جسم سے خارج ہونے کا ذریعہ بنتی تو وہ اجزا جو اگر جسم میں رہ جاتے تو جسم کے لیے تکلیف دہ ہوتے پریشان پور ہوتے بیماری پیدا کرتے تو چھینک کے ذریعے وہ اجزا باہر نکل گئے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رحمت سے تشتی الشاط پیدا ہوا تو اس پر اللہ جلد علوم کا شک ادا کرنے کی تلقین فرمائی یہ ربی عقید سمر رام ص اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تو ہے کہ مومن کے ہر ہاں لمحے کو اور مومن کی ہر ہاں نشست و برسات کو ہر ہاں اہدا کو ہر ہاں نقل و حرکت کو آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے عبادت میں ہے کہ جب یہ رابطہ پیش ہے تو اس طرح اللہ کو یاد کرو یہ وقت پیش پیشہ ہے تو اس طرح اللہ کو یاد کرو کھانا کھاؤ تو اس طرح یاد کرو پانی پیو تو اس طرح یاد کرو چھینک آئے تو اس طرح یاد کرو اللہ تعالیٰ ہر نقڑ و حرکت کو زندگی کی ہر ادا کو ربیع کریم فرما کر رہے ہیں اللہ کے لوگ کے ذکر کا اللہ تعالیٰ نے کی یاد کا ایک بہانہ بنا دیا کہ یہ ایک بہترین موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا اللہ تعالیٰ کے تھے وجوہ کرنے کا اور یہ جو فرمایا تھا پرانے کریم نے کہ یا اللہ تعلیم ہاں مروز کرو واہ ذکر اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو تو اس کا آسان طریقہ نبی کریل طلّا سے تجویز فرما دیا کہ تم دنیا کے کام دھندے میں مضبوط آدمی صبح کو جب نکلو گے اپنے گھر سے اور کام گلنے میں لگاؤ گے تو ہم نے کیا کیا واقعات پیش آئیں گے جو کہیں ہوگا دل کہیں ہوگا اللہ کے بعد گارے کے ذکر سے داخل ہو جاؤ گے تو ہم نے تمہیں ایسے دعائیں بتا دی ہیں ایسے اذکار بتا دیے ہیں کہ زندگی کے ہر موڑ پر ہر جگہ پر ہر اس لیے پر تمہیں اللہ یاد آئے تو ان میں سے ایک بات یہ ترتیب فرمائی کہ ٹھیک آئے تو کہو الحمدللہ اللہ ترا چھپ اب دیکھو اتنی معمولی سی بات ہے بدائے دیکھنے میں تو اچھے گائی ایک تبھی تقاضا ہے انسان کی انسان کی زندگی کا وہ حاصل ہوا لیکن فرمایا ہوا تو لکھو اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ تعالیٰ کی طرف یاد کرو اللہ کو ذکر کرو اللہ کا تو اللہ تعالی ہے ہم سب کو اپنے فرض کو کہیں سے یہ نیور فرمائے کہ ہر عذاب پر ہر نقل و ہر اللہ کار طرف رجوع ہو اسی کو فرمایا اپنا کریم ہوئے کہ کل اللہ اللہ اور فرمایا گیا اللہ کرائے کرے مکئی چلا یہ لفظ ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کی تعریف فرمائی ہے ایسے بندے کی اور اس کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے الواب سے تیز الواف ہو اواف کے کہ لفظی بنایا اس کے بولتے ہیں کثرت سے رجوع کرنے والا کثرت سے لوٹنے والا کثرت سے متوجہ ہونے والا اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ شا طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہو ہر معاملے میں, میں اللہ تعالیٰ کے طرف پلٹ کر دیکھتا ہو لڑکا پڑھٹ کر دیکھا جس اس کی طرف اللہ تبارے بتایا ہر معاملے میں اللہ تبارے مطالعہ کی طرف پڑھ کر دیکھنے والا ہر معاملے میں اللہ تبار مطالعہ کی طرف رجوع کرنے والا اس کو فرمایا ابا اور اس کو فرمایا کیونکہ اصل میں اردو بیچاری بڑی تن داون زبان ہے اس واسطے الفاظ کے سے مفہوم ادا کرنے کے لیے لفظ نہیں ملتے اردو میں تو یہ لفظ جب آتا ہے پرانے کریم میں عواب آئے یا منیم آئے تو ترجمہ عام طور سے کرنے والے جس زبان بھی کرتے ہیں تو ترجمہ یہ کرتا ہے کہ بہت توبہ کرنے والا اپنے گراہوں پر بہت معافی مانگنے والا بہت استقفار کرنے والا لیکن حقیقت میں یہ جو کلمہ ہے یہ صرف کماب کثرت سے کرنے والے کے لیے نہیں صرف استحصاب کثرت سے کرنے والے کے لیے نہیں حقیقت میں اس کے نام ہے کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا کثرت سے اللہ تعالی کی طرف پریشنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنے والا اب وہ توجہ کبھی اس طرح ہوگی جی. کہ نعمت میں شکر نہ کیا جاتا کبھی توجہ تو اللہ اللہ یہ تکلیف ہو جائے دور فرما دی کبھی کبھی تو اس طرح ہوگی کہ غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ رجوع کر کے اس طرح بات کیا کام اللہ غلطی ہوگی معاف فرما دی کبھی اس ہوگی کہ ہائی کا اندیشہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے یہ ہاتھ سے فرشن جائے یہ ہاتھ کا فرشن آ جائیے تنظیم نہ تو اللہ کہ کر کے اللہ یہ اندیشت کا نام ہے اپنے ناموں سے مجھے اسے محفوظ رکھیے اپنے پڑھا کا کروائی تو کہیں آج بندہ شکر کر رہا آپ لکھا کے نعمت کا کہیں پانچ والی تکلیف کے اظہار مانگ رہا ہے یہ سب کیا ہے یہ سب رجوع اللہ کے شعبے ہے سب رجوع اللہ کے مختصر اس میں جو بندہ ہسب ماتا موقع کے لحاظ سے رجوع اللہ کے جس شعبے کا ٹکاضا ہو وہ ٹکاضا انجام دے ہو اس کو کہا گیا احباب اس کو فرمایا گیا منی یہ اللہ خدا رجوع کر رہا ہے تمہیں اس طرح کرتا ہے تمہیں اس طرح کرتا کبھی روکے سکتا ہے کبھی خوش ہونے کرتا ہے کبھی تکلیف کا تکلیف کا کرتا ہے کبھی جان کروانا تھا نعمتوں کا سوجانا کرتا ہے یہ سب شردے ہیں اللہ تبارک کو اتارا دیتا ہے رجو کرنے کے اللہ تعالی کر رجوع کرنے والے اور قرآن بڑا پڑا ہے ان سے اس دن ایسے بندوں کی تاریخ ہے اس والے وقت ہمارے ابھی دوارا حل ڈاکٹر صاحب خریصل وغیرہ سولہ وجہ کے درجہ گرن فرمائے یہ سرمایا کہتے ہیں کہ میں تم کہاں کرو گے وہ مجھے آگے اور ریاضتیں جو ہمارے بزرگ سوشل کرانا اپنے مریضوں سے کرایا کرتے تھے پھر ہو گیا کرنا پیار ایک جو آدمی اپیسا کرانے کے لیے گیا اسی ایشوار اس سوال اس ہے ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب خرص اللہ علیہ وسلم کے درجہ گرن فرمائے یہ فرمایا کر سکتے ہیں کہ میں تم کہاں کرو گے وہ مجاہدیں اور ریاضتیں جو ہمارے بزرگ سوشیا کران اپنے مریضوں سے کرایا کرتے تھے پھر ہو گیا کرو آدمی اپیچا کرانے کے لیے گیا کسی بزرگ کی خدمت میں بڑے بڑے مجاہدان مجاہدات مہینوں مہینوں سخت محنتیں کرائی جا رہی ہیں چین کھجوائے جا رہے ہیں اپنے جانے کا کچھ کر رہا ہے प्रभाग ने कहा तुम्हारे अंदर अब इतना दम है कि यह सब कुछ करो अगर कोई कराने लगे भाग जाओगे सब कोई करने पर आमादन नहीं होगा इस वास्ते के कमजोर हो। कुछ भी कमजोर हौसले जुड़वाते भी कमजोर वक्ति भी करो तो इस वास्ते जब बुझाते रहते हालत लेकिन ہو جائے تعلق نہ ہوا اللہ اعلیٰ کے ساتھ تعلق سوار ہو جائے تو بندہ اور حالت میں اس کا رشتہ اللہ سے جڑا رہے جس کو رجوع اللہ کہتے جس کو انامت کہتے یہ ہے سارے مرادوں ریاضتوں کا حاصل رجوع جلنا تعلق نہ ہوا تو عالر صلاح کہتے ہیں کہ راحن اب, اب وہ مخصوص حاصل کرنے کے لیے یہ تنجوز اختیار کر لو جو نجراگر یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کروائی کہ کے اٹھتے بیٹھتے کھیلتے کھلتے ہر ہر خدا میں ہر حضار میں ہر مرکز میں اللہ تبارے اور تازہ سے کل رجوع کرنے کی عادت ڈالو کبھی دعا کر کے تمہیں اس سے افار کر کے تمہیں سا کر کے تمہیں اس کے آگاہ کر کے تمہیں گزرا میں آپ تو یہ کہتے ہو تو جب لیک آدت پڑ جائے گی آج پڑ جاتی ہے یہاں تک دیکھ کے سنت پر انسان عمل کرے کہ جن جی مختلف اداؤں پر اور مختلف نقل و حرکات پر آنکھ جن دن کی تعلیم دی ہے ان کو نہ صرف یاد کرے بلکہ ان کو برلفت زبان سے ادا کرنے کی آرت ڈالے اس کی مشق کرے تو رکھتا رکھتا رکھتا رکھتا انسان اللہ تبار وطالف کی साथ जुड़ा रहता है और उसका इस्ट होता चला जाता है और जब क्या कहते हैं दस बका व दिल लगा हाथ तो काम जो कर रहे हैं दिल अल्लाह के बाद लेकिन जुड़ा हुआ है हमारे वाले साहब तरह सल्लाह तलाहु नेतवा अगर सब तरह सलाह तला को खत लिखा उसमें बात लिखी अजीब ताबिर भी अगर वाई साहब ने अजीब अख्तियार करवाई थी क्या वादी साहब का मामूल था कि साठ में जो छुट्टियां होती थी दारून से दार्डूम जब से छुट्टियां होती थी, थी वो सारी हजरतवाला के हजरत की खिदमत में थाना मोहन जाकर खानपान में भी दान कर लिया सारी छुट्टियां तकरीबन वहां बुलाए और बीस रुपये जब तक वहां मिलेगा कभी छुट्टी मिली तो, तो, तो आज इधर لا لائٹ کا خرچ کرنے کے بجائے چل گے تھانہ بون اور دو چار دن وہاں رکے دو تک بلائے اور واپس آپ یہ معلوم تھا تو ایک مرتبہ تھانا بھون سے جب گوبر واپس پہنچے تو خط میں لکھا حالت والا پڑکے کچھ کیفیت ایسی معلوم ہوتی ہے کہ تھانا بون سے جب چلا بھی آتا ہوں اور اپنے کام میں یہاں مصروف رہتا ہوں पढ़ने में पढ़ाने में लिखने में वगैरह वगैरह तब भी ऐसा लगता है कि दिल की सुई का रुख थाना भगवान की तरफ और विधायक ऐसा लगता है जैसे कुतुबुमा होता है कुतुबुमा उसमें क्या हो सू होती है ना उसका रुख हमेशा शिमाल की तरफ रहता है उसको दाए बोलो बाएं बोलो कुतुबुमा को गो चिराओ दाएं बाएं आगे पीछे पीछे चिराओ वो खुल फिर नहीं लेकिन सुई रुख शिव की तरफ रहेगा पढ़ा ऐसा लगता है कि दिल की सुवीकार थाना भगवान की तरफ रहे किसी वक्त भी उससे यह नहीं होता यानी मैं चाहे पढ़ रहा हूं चाहे पढ़ा रहा चाहे तकनीक चाहे तालिब कर रहा चाहे घर में हूं चाहे बाहर इलेक्टों के, के साथ हूं किसी हालत में दिल से थाना भगवान की याद जाती नहीं और थानावन याद किस लिए थी भाई थानावन में क्या लगता کانو کی یاد جو وہ وہ ذریقت اللہ کے ولی کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے تو ذرا حقیقت وہ اللہ تعالیٰ ایک مطالعہ ہی کی یاد کا ایک شعبہ تو ایک بندے ایک مسلمان بند کی کہ کیسیت یہ ہونی چاہیے کہ کام تو کر رہا ہے دنیا کی میں کر رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے تو رہا ہے جا رہا ہے لیکن वहां वेगा जब वहां है तो हर जो आप कैसे आ है हल्का घर कह रहा है या ना यह हो गया आपने यह कर दिया अच्छा किया आपका शुक्र है कोई तकलीफ पहुंची या ना दूर प्रवाही तो यह कैफियत हो जाती है मस्तर और बुजुर्गों के सौबत से यही चीज आ चाहिए तो हलत हलत जितनी यह आ रही है ना मामूली बात है لوگ جو ہیں وہ معمولی سمجھ کے کر نظر انداز کر دیتے ہیں خاص طور سے مجھ جیسے جو خشک ملہ کہ جنہوں نے کتاب میں یہ پڑھ لیا کہ یہ مشتاق اور مشتاق کی تاریخ یہ پڑھ لی کہ مشتاق اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے سواب ملتا ہے نہ ملنے نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تو بس یہ سوچا کہ جب نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں تو چھٹ क्या जरूरत है यह जमाव में बात लाई जाती है हम जैसे खुश्क वाल्मियों के दिल में जिन्हों जिन्हें सौगत रसीद नहीं होती अल्लाह वालों की तो वो इस अवचार का मुस्ताद बाद जाए वो क्या कहो काम किया जाए इनका करेंगे तो शाम नहीं करेंगे तो कौन सा ऐसा कैम चूट पड़ेगी कोई तुर गुरा होगा कोई मुआवजा नहीं होगा आखिर पूछा नहीं जाएगा लेकिन ये बड़ी बड़े की बात یہ رہتی ہے مستق اس واقع کے تحت دے دیا گیا تاکہ رحمت کو بندوں ہو گیا ہوگا اگر ماضی تک دے دیا جاتا تو مشکل اوپر جاتے اور جو نہیں کرتے ان میں سے ہر چیز کے اوپر ہلاب ہوتا بہت زبردست لیکن لادان یہ ذرا حقیقت یہ نبیت ریم سمت عالمۃ اللہ وسلم نے یہ طریقے کرتے ہیں فرمائے ہیں تمہارا تعلق اللہ دلگالوں کے ساتھ جوڑنے کا چلیے معمولی چیز نہیں بڑی قیمتی چیز اور ان کو بڑے تجربہ سنجام جتنی آ جائے گا اتنا پورا ہے جتنے مشنون اہتار ہیں وہ سب سے قبیب ہے تو خیر بات ادھر رمبی چلی گئی لیکن کام کی بات ہے اللہ تباہ کو اتارا ہمارے دلوں میں اٹھار دے اللہ تعالیٰ اس کا مل کے کافی زیادہ فرما کیا ہمارا ہمارے دل کی سوئی ہر وقت اللہ سے دیا لوگوں کی طرف ہوئی نہیں ہوئی اس طرح جیسی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں بس تو فرمایا ٹھیک ہے کرتا تو کہو الحمدللہ تو یہ بڑھائی دیکھنے میں ایک معمولی سے واقعہ ہے لیکن معمولی سے واقعے کو جو تمہارے لیے نشاد کا سبب تھا اس کو اللہ کے ہی رہے گا یہ بڑا عیمشان ہو جائے گا یہ چھوٹا ڈاکٹر عام نہیں آئے گا یہ بہت علی اس جائے گا جب آخرت میں اللہ تمہارے کو تمہارے آلام کی چوپر کا سیر دیں گے تو بہتر گردا ہوا اور پر کیا نمت چیز آتے ہوئے تو ٹھیک آئی یہ ایک جسمانی طور پر انسان کے ایک نشاق کا پیغام لے کر آئی سرکاری والے ملازم فرماتے ہیں اس جسمانی نشا کو کے ساتھ روحانی نشاق کا سامان میں پیدا کر تاکہ میں تو یہ تمہارے جسم اور روح دوست کے لیے نشاق اور کاغذی کا سبب بن جائے ضرور چھ آئی اور اس کے بعد تم کہہ دیا الحمدللہ للہ نہ کوئی پیسہ خرچ ہوا نہ کوئی محنت لگی درس ہوا لیکن اس ذرا سے ہر سے تو نے اپنا رابطہ ہم کے ساتھ جوڑ کے بندوز ہوئے الحمد للہ یہ ساتھ چلو الحمدللہ للہ کہہ دیا اب کہتے ہیں جس مسلمان نے سنا جس مسلمان نے سنا تو اس کو چاہیے کہ وہ جواب دے احمد للہ کا جواب تھا کیا کہاں اتلوا دلہ چھینکنے والے نے کہا سننے والے سے زمین بات کر کہ یہاں متلوا یہاں مطلب ذرا حالت دیکھو سرکار رواج مت اللہ کا رک دیکھو چھینکنے والے کو چھینک آئی تھی تو اس کو ایک ایسی بات رہتی فروا دی کہ تیری یہ جھینک سے جسمانی فائدہ نہ ہو اس کا بلکہ روحانی فائدہ کرو اللہ تعالیٰ نے بتا کہ صاحب کہا روشت جوڑے اللہ تعالیٰ کی یاد کرے دیر میں فراست ہو الحمدللہ اور اور آگے حامر تو کہ بات یہ پر بچ رہے تیرے جو ہم نشیب ہیں کہ ساتھ آس پاس جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیوں محروم ہے اللہ تمہارے بتا رہا کہ ساتھ تعلق کا ہے سے وہ کیوں محروم ہے فرمایا کہ جتنے بیٹھے میرے پاس تجھے ضرورت حاصل ہوئی تو ان کو بھی آشا ہوگی اور ان سے جان جا رہا ہے کہ کہو یہ راموک اللہ اللہ تمہارے بتایا تمہارے اوپر رام گئے یہ کہو جب یہ کہو گے یہ کیا ہے یہ رامو کا اللہ کا جملہ کیا ہے دعا سیچنے والے کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کا مورج بنائے اوپر رحم کرے یہ دعا اور دعا کیا ہے دعا جو ہے حدیث کے مطابق وہ خود عبادت ہے تو یہ ہو کہ نہ ہو جو مانو آ رہا ہے وہ دیا جائے کہنا دیا گیا تو پاس جو بیٹھنے والے ہیں ان کو بھی داخل فرما دیا اس رحمت میں کہ تم بھی محروم نہ ہو جب وہ سیکھنے والے کا تعلق جوڑا اللہ تباہ بیٹھا جیسے تم بھی جوڑو والا تاک ہوتا ہے یہاں دعا کے. اس نے شکر کے ذریعے تعلق جوڑا تھا تم دعا کے ذریعے جوڑو والے کھاگ ہوتا رہے اور اس کے رخرست کرنے کی اس کو سجا راستے پر رکھنے کی اور اسی کو ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر اور یہ تشویر یہ فرمایا کہ مسلمان کا حق یعنی اگر کسی نے الحمدللہ کہا ہے تو سننے والے کے ذمے واجب ہے کہ وہ جواب میں یرحمۃ اللہ کہے البتہ واجب علی الکفایا واجبی کفایا کے معنی یہ ہے کہ اگر ایک مجلس میں بہت سارے آدمی بیٹھے ہیں ایک نے جواب دے دیا یہ مت اللہ کہہ کر تو سب کی طرف سے باجی بڑھاؤ یہ اللہ رانی جی احمد بھی رکھی ہے تو اس کرو مجھے سیکھ آ جائے میں الحمدللہ للہ کہوں آپ سبزرات جو بیٹھے ہیں اگر سب کہیں تو اللہ بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر سب نہ رہے और बैठोने से ऐसे भी कहते हुए कहना सबकी तरफ से राज्य लगा हो गया अल्लाह तुम्हारे बताने ये भी सहूलत दे दी अलबत्ता अच्छा यह सभी कहें सभी इस लेवल में रिश्तेदार हो कैसा लिखा है कि एक बोटा महादुर नशीद जो है वो अपने महल में बैठा हुआ था अपनी बीवी के साथ تو ایک دم سے اتنے مدد ہجوم کی آواز آئی جیسے نارا کوئی لگتا ہے زور کا تو اس کو تشویش ہو گئی کہ हो کیا ہو گیا کوئی چڑھائی دشمن چڑھایا یا کوئی بغاوت ہو گئی خدا رانی کیا ہو گیا تو بے جائے سے ہمارے انہوں کیا پکسا ہے تو آنے والے والے نے آ کر بتایا کہ آسلے کچھ بھی نہیں ہوا پکسہ یہ آیا کہ حضرت عبد اللہ آپ نے نے جو بڑے درجے کے فقام آدھی میں سے اور آل جو اللہ میں سے ہیں وہ آیا ہے, آئے ہے شہر میں شہر والے اس کے ان کا استعمال کرنے کے لیے گئے تھے تو اتنا بڑا مجمع گیا تھا تو آتے ہوئے ان کو اگلے مبارک کو چھینک آ گئی تھی تو سارے مجموعے گلا یا یہاں اللہ تو اس کا آواز پورا شہر جلج یا یہ اللہ اکلنا کہنے تھے تو ہے بہت اچھی بات لیکن ہر سب نہ کہیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ایک کہہ دیا تو واجب ادا ہو گیا ایک نے بھی نہ کہا تو گناگر سب ہو گئے یہ مطلب واجب ایک کفایہ تو واجب ہے ارے کفایہ کہ یہ کہ متلو یہ آپ نے ہر قرار دیا ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے دودھ لیکن واجب اس وقت ہے جب کہ چیننے والے نے الحمدللہ کہا ہو اگر الحمدللہ نہیں کہا چیننے والے نے جیسے کہ آج کل اللہ بتائے لوگ کہتے ہی الحمد تو اس صورت میں جو آدمی پاک بیٹھے ان کے ذمہ واجب نہیں ہوتا کہ وہ رحمت اللہ کہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک مطلب ایسا ہوا توہدور آدر سنراشنم کی مجلس میں دو آدمی بیٹھے تھے ان میں سے ایک ساتھ جو تھے وہ بڑے آلہ خاندان کے تھے اور رئیس سمجھے جاتے تھے ایک سعد ایسے تھے جو روز میں ایسے تھے دباؤ سے ان جیسے نہیں تھے جو رئیس آدمی تھے ان کو چھینک آئی تو خاموش اور وہ جو کم رتبہ سمجھے آتے تھے ان کو چھینک آئی تو حضور نے ان کو یا اللہ فرمایا تو جیس آدمی تھے انہوں نے حضور سے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے کہ انصاف کو چھینک آئی تو آپ نے ان کو رحمت کی دعائی یا اللہ فرمایا اور میں نے مجھے چھینک آئی تھی تو آپ نے مجھ کو, مجھ کو نہیں فرمایا یا اللہ دماغ میں شاید یہ بات ہوگی کہ میں حالت درجہ کا آدمی اور میں زیادہ مستحق تھا اس بات کا کہ مجھے یہ اعزاز دیا جائے گا اور مطلب دیا نے ان کو دے دیا <coughs> تو حضور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وجہ یہ ہے کہ آپ جب کو جب چھینک آئی تھی تو آپ نے الحمدللہ نہیں کہا تھا اس وقت میں بھی خاموش ہوں اور ان کو جب چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا تو میں نے جواب دیا رحمت اللہ کا تو بتا دی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ سنیں کہ یہ جواب دینا یعنی رحمت اللہ کہنا واجب اس وقت ہوتا ہے جب کھینچنے والے نے الحمدللہ کہا ہو اگر نہیں کہا تو واجب نہیں پھر بھی اگر کہہ دے پھر بھی اگر کہہ دے تو کوئی حرج بھی نہیں بلکہ اچھا ہی ہے आ, और इससे शायद ये आते हो जाए कि उस बेचारे को याद आ जाए कि मुझे अलहमदल्ला कहना चाहिए था तो कोई हरिज भी नहीं लेकिन वाजिब नहीं हो सूरत में जबकि उसने अलहमद ला न कहा और एक हदीस ये भी आती है जिससे एक और मसरे का पता चलता है जैसे मैंने कहता कि यह उस छींक का जिक्र हो रहा है कि जिस छींक में जब कोई बीमारी की वजह से न हो اگر بیماری کی وجہ سے ہو نظر اتار تو پھر اس کا جواب یہ نہیں ہوتا جرام کل پھر تو اس کی حق میں دعا کر اللہ کر تمہیں سفاٹا کرما دوں ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بار بار سیکھے تو پہلی بار بھی کہو یا رم اللہ دوسری بار بھی کہو یا اللہ تیسری بار بھی کہو یہ اللہ اس کے بعد بھی اگر سیکھے تین مرتبہ کے بعد تو پھر یا یہ اللہ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ فرمایا کہ وہ پھر علامت ہے اس بات کی کہ اس بیماری کی وجہ سے اس کو چھینکا آ رہی ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب نے ایک مرتبہ ان کو چھینک آئی انہوں نے الحمدللہ کہا تو حضور نے فرمایا اللہ مکل دوسرا چھینک آئی آپ نے پھر فرمایا یہاں اللہ تیسری بات جب آئی تو تیسری مرتبہ ہی میں ہم نے فرما دیا ضرور مزکوم کہ بھائی صاحب کا تو زکام ہے ان کو تو نل ہو رہا ہے جو کام ہو رہا تو اس وقت یہاں اللہ نے فرمایا دوڑی مرتبہ کے بات فرمایا تو اس لیے علما کے نے فرمایا کہ حضور آبد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا شخص بارے میں دو مرتبہ بھی پتا لگ گیا کہ یہ جب سے آ رہی ہے بیماری کی وجہ سے آپ نے مزید اس سلسلے کو جاری نہیں رکھا کیونکہ اگر آدمی کو بیماری ہو رہی ہے سینکوں کی تو کیا پتہ کہاں تک لاؤترائی سلسلے سے تو آدمی کے اوپر ہر جگہ شدید ہوگا اگر ہر مرتبہ ہوئی اس واقعہ وہ سلسلے کو روک دیا تو اس لیے مسئلہ یہ بنا के अगर यकीन हो जाए कि ये बीमारी की वजह से छींच रहे रही है इसको तो खैर एक मरतबा के बाद भी आदमी बंद कर दे तो ठीक है लेकिन अगर यकीन नहीं रहे तो तीन मरतबा तक जवाब देना चाहिए तीन मरतला के बाद फिर जवाब देने की हाजत नहीं یہ جو حکم ہے کہ جواب میں ہم اک اللہ کہے یہ مردوں عورتوں دونوں کے سلسلے میں یعنی اگر مرد نے آرت کی چھینک سنی عورت نے مرد کی چھینک سنی تو بھی جواب میں ایک دوسرے کو یا ہم اللہ یا ہم اکلّا کہنا اس میں شامل ہے تمام بخاری روت راج نے اس کے اوپر پورا باب قائم کیا کہ مرد عورت کو اور عورت ملک کو جواب دے اور اگر غیر مسلم ہو اور اس کو ٹھیک آ جائے اس وقت بھی غیر مسلم ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمت ان پر نازل کرے یہ تو ٹھیک ہے نہیں کیونکہ جب تک کفر ہے اللہ تبارک بتا کہ رحمت سے دور ہے وہ اس کے لیے رحمت کی دعا نہیں جب تک کفر کی حالت میں یہاں یہاں اللہ تو سوچتے کہہ نہیں سکتے ہیں. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ تجرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب غیر مسلم یہودی آتے اور یہودی آ کر حضور ہروں کی موجودگی میں آتی ان کو تو آپ ان کو فرماتے یادی کم اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دیں یادی اللہ اللہ تعالی نے بتانا تم کو ہدایت دے یہ اللہ کہنے کی وجہ یہ کم اللہ فرماتے تھے دیکھو اس میں بہت سی باتوں کی رعایت ایک تو یہ کہ خیر خانی تو ہر انسان کے, س... کے لیے مطلوب ہے مسلمان کے لیے نہیں صرف بلکہ غیر مسلم کے لیے بھی خیر خائی مطلوب اور اس کی خیر خائی کیا ہے کہ اس چات میں یہ دعا کی جائے کیا لگا رہا اس کو ہدایت دے کے اس کو ایمان کے توفیقہ فرمائے دے. تو وہ خیر خائی کے ایمان غیر مسلم کے ساتھ بھی ہو گیا دوسرا یہ میں نے کیا تھا کہ اس دعا کرنے میں دعا کرنے والے کا اپنا فائدہ یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ رہا ہے تو وہ تعلق کو غیر مسلم کی موجودگی میں یہ قائم کر دیا تو یہ اللہ ملا اللہ تعالیٰ ہدایت دے یہ کیا اور حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہیے یہ یادیکم اللہ آپ فرما دیتے اشتف صلی اللہ ہدایت پھر تیسری بات حدیث ہی میں یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ جب سننے والے نے یہ اللہ کہا تو جو اصل سیکھنے والا تھا وہ پھر جواب دے اور وہ یہ جواب دے یہ کم اللہ یوس نے بالک یہ یوسر بالک اللہ نے ان کو ہدایت تمہارے تمام حالات کی اصلاح یہ جواب دیکھ تو آپ دیکھو کہ چھوٹا سا معمولی واقعہ پیش آیا چھینک آ جانے کا جو نہ جانے کتنے متعلق لوگوں کو پیش آتا رہتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو کتنا عظیم و شان بنا دیا چھینکنے والے کے لیے بھی چیک سننے والے کے لیے بھی تین باتیں اللہ کا شکر سننے والے کے لیے دعا رحمت کی اور جس نے چیک سنی ہے اس کے لیے دعا ہدایت کی اور تمام اس کا حال کی اس کا ذریعہ بنا دیا چوڑے دا کے اگر دعا قبول ہو جاتی ہے دونوں کی اس کی بھی اور اس کی بھی تو دونوں کا بیڑا پاک دنیا میں بھی آپ رہتے اگر بالفل اس میں دینی یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی تب بھی دونوں کے لیے عظیم الشان عبادت کئی کئی عبادتیں لکھ دی گئی دعا کرنے کی عبادت کردائی کی عبادت اور اللہ تبارک اطالعہ کے ساتھ تعلق اس دوار ہو گیا کتنا عظیم الشان بنا دیا اس چھوٹے سے واقعے پہ اس لیے فرمایا کہ اوتاش جو ہے یعنی چیک وہ رحمان کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کوئی محبوب ہے کہ وہ دنیاوی اور اخروی جسمانی اور روحانی درشتوں کا اور جسمانی اور روحانی ترقیات کا ذریعہ بن جاتی ہے ایک مومن کے لیے اس لیے اس, اس کو بدن فرمایا جمائی کے بعد اب وقت رہا وہ شیطان سے قرار دی اس کے بارے میں انشاءاللہ اللہ نے زندگی تو فرمائی تو اگلے جمعہ اگلے اتبار کو حضرت کروں لیکن بھائی سبق یہ ملا یہ سبق تو ملا ہے مسلمان کو عادت ہونی بھی چاہیے اس کی ٹھیک آئے تو فوراً زبان سے الحمدللہ نکلے ہاں یہ بھی بتا دو یہ تو کہا گیا نا کہ اگر بیماری کی وجہ سے آ رہی ہے تو پھر جواب میں رحم اللہ کہنے کی حاجت نہیں ہوتی ایک دو مرتبہ کے بعد یہ جواب کے بارے میں ہے لیکن اگر سوچتے ہو والے کو چھینک آ رہی ہوں بار بار, بار بار بار بار بار تو خود اس شخص کے لیے مستحب ہر حال میں ہے کہ الحمدللہ للہ کہ ہر بار کہے ہر بار کہے سارا سوال کیوں سب کہ الحمد للہ چھینک کے لیے مستاہد ہر حالت میں ہے چاہے وہ نقام سے آ رہی ہو نظر سے آ ویسے آ رہی ہے آدت اس کی ڈال ہے مسلمان کہ کوئی چھینک بغیر الحمدللہ کے نام یہ کسی किसी میں مسلمان معاشرے کی ایک خصوصیت ہوتی تھی کہ ممکن نہیں تھا یہ تصور کہ اسی مسلمان کو چھینک آئے گی اور امداللہ نہیں کہے گا مگر آج ہمارے معاشرہ اتنا دور چلا گیا ہمارے دین شاعر تھے کہ لوگ بھولے بیٹھے اس سنت کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے بچے کو بچپن سے آگت ڈال ڈلواؤ ٹھیک ہے الحمد کہنے کی جواب دینے کی عادت ڈالو یہ رحمت اللہ اور یا ذکم اللہ ہو اس میں عبادت الحمد کے اندر اب بھی جو میں نے دیکھا ہے جو منسوخ چیزیں ان کے اوپر بڑے سطح کار بند ہوتے ہیں اربوں کے یہاں میں نے دیکھا کہ کیسا ہی آدمی کسی حالت میں بھی ہو الحمدللہ للہ یہ رحمت اللہ رازمن کہیں ہمارے پاس جو ہے یہ یہ بیچاری محروم ہو جاتی ہے لاز... آ جاتی ہے اس کو توجہ نہیں ہوتی اللہ تبار کے دارت کی ہے ہی سبق لیکن جو اصولی سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے زندگی کا کتنا ہی چھوٹا سے چھوٹا واقعہ ہو معمولی سے معمولی واقعہ ہو اس کو ذریعہ بناؤ اللہ تبار کو طرف رجوع کرنے کا وہ واقعہ اچھا ہے تو شکر کے ذریعے برا ہے دعا کے ذریعے برائی کا ہے استعفار کے ذریعے اور توبہ کے ذریعے جیسا بھی واقعہ ہے اس کو مطابق اس کو ذریعہ بنا دو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ استوار کرنے کا تعلق رجوع کرنے کا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کچھ کی توفیق عطا فرمائے اللہ صلی اللہ علیہ وحمد مولانا محمد كما قال لي تعالى إبراحيم وعلى عالي إبراحيم أنك حميد مزيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تقصر لنا وتحملنا لنكوننا من خاسرين ربنا عاتنا في الدنيا حسناتهم وفي الآخرة حسناتهم وقنا عذابنا يا أحمد رحمين أتوفى بلوك ألموتين أحمد سمعني تمام قناعكم وعاف فرما يا الله أحمد وقنات نصوفي توفيقة الفرما يا الله أنت رح تصوتا بري أجلب تسليق ففي على أني حترح تقناعكم وعاف فرما یا اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں آئزہ احباب متعلق سب کو ہر طرح کے معاشیتوں سے منکرات سے گناہوں سے محفوظ فرما اللہ اپنے حضرت دین کے صحیح سمجھ عطا فرما اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ خاص مضبوط تعلق عطا فرما یا اللہ کو ہر دوسرے تعلق پر غالب فرما اے اللہ اپنی محبت کے تمام محبتوں پر غالب فرما اپنے تعلق کے تمام تعلقات پر غالب فرما اے اللہ اپنے احکام پر حمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری زندگی کو اپنے رضائے کاملہ کا نمونہ بنا دے اللهم سترت हमे مقصوره دي قابله عطا फरमा اللهم انا من خير ما تعالى لك من عبدك ونبيك محمد الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر واستعذ بك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا الله तमाम हाजिरन हजरात को उनके तमाम जायज الله फिक्रिशायों को दूर फरमा सब की मुश्किलात को الله हम सबको आप हम सबको अपने फजलो करम اے اللہ قدرت کاملہ کی ذمہ داری عطا فرما اے واجدین لوگوں نے آپ سے دعاؤں کی درخواست کی ہے اپنی رحمت اور چمک فرما ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم وتب علينا على